Вітаю, друзі! Сьогодні, 30 серпня 2022 року. Це мої персики, які я виростив із кісточок. У 2018 році я посадив три кісточки. У 2019 році весною персики проросли. Росли вони на одному місці. До весни 2020 року. Персики я не укривав зиму, тільки би оберігав від зайців, обкутував. У 2020 році персики були посаджені от на це саме місце. Весною я обрізав персики. Діл, робив ще літню обрізку з 15-го іюня по 15-ти іюля. Тобто, з 15-го червня по 15 липня. У 2021 році мої персики росли. Я також робив дві обрізки весняну, коли персик розпустився, і літню, з 15 червня по 15 липня. Осінні обрізки я не проводив. Зараз, 2022 рік, я робив весняні, весняну обрізку по розовому бутону. У мене в у 2022 році був вже розовий бутон Робив обрізку по розовому бутону Залишав Небагато квіточок Десь, може, по 10 Бутончиків розових Робив ще літню обрізку На всіх трьох персиках 15 червня по 15 липня і, друзі, у мене залишилося тільки два персика. Дві два плодика персика. Дивіться, які. Я зараз покажу, друзі. Ось. Мої два персика. Бачите? Так що урожай, перший урожай в персиках є. 2022 рік у мене Є урожай на персиках На тих теж були персики Плодики були, але вони опали Ну нічого На відео Будуть більше персиків. Висота моїх персиків десь 2 метра 15 сантиметрів Цей також десь так і той також, десь 2 метра 15 сантиметрів. Ну, я їх весною обріжу, і добре обріжу. Я стараю свої персики, щоб вони не росли дуже високі, високими. Буду старатися робити їх невеличкими, не дуже високими. Ось так, друзі. Так що мої персики, які виростили я з кісточок, ростуть і радують нас. Добрі, хороші персики. Добре виросли. Я, лічно, я, друзі, довольний. Листочок чистий. Чисті листки на персиках. Я робив весняну обробку хорусом. Весною. Робив хорусом. Ось мої персички. Ай, манюні. Ай, ай. ай. Друзі, ай, ай. Ну персики. Хтось сказав, що будуть мелкі? Ну, тут це настоящі персики. Дуже крупні. Персики крупні. Ну, от, друзі, я і зробив відео отчот о своїх персиках, які були вирощені із косточки кісточки 2018-2019 роках персики, персики так да. мої персики ну все, друзі, до скорого «До побачення!»